Da er jeg så heldig å ha fått med meg Bjørn Kristensen. Velkommen Bjørn. Tusen takk. Du har 24 års erfaring som lærer, og nå jobber du på Kravfås barnehøveskole i Moss. Men hovedgrunnen til at vi har invitert deg til dette intervjuet, det er også at du er spillpedagog hos et firma som heter Vitario. Kan du fortelle oss vad Vitario er for noe? Ja, Vitario det er utendørs spillbasert læringsverktøy. Uh, generelt sett så kan vi si at uh, det sier at spillbasert læring og fysisk aktivitet øker læringseffekten. Uh, gjennom en teknologi som vi kaller for AR, augmented reality, fiksjon og påvirkeligheten, så inspirerer vi til motivasjon, engasjement og læringslyst. Og så er det da uh, mer konkret uh, to komponenter i Vitario. Den ene komponenten det er da Vitario-appen som man laster ned genom Google Play eller uh, Apples App Store. Og den andre komponenten er ett nettbasert grensesnitt, et manager-verktøy, hvor du setter opp spillene, oppgavene typer, ser på biblioteket, henter oppgaver, og så kan du evaluere oppgavene i ettertid. Så det er altså to hovedspillkategorier som vi har i Vitario. Den ene det er et rutespill, som er geolokasjonbasert, og så er det et distansespill, som er en digital skrittteller. Og det er jo et veldig fleksibel måte å, å spille Vitario på. Kan du fortelle oss hvordan vi kan bruke Vitario i undervisning? ja undervisningen så, så kan man bruke det på mange måter spesielt så kan man jo bruke det før en time hvor du kan gå inn og så se hva elevene kan i tillegg så kan du styrke på måte kunnskapen til elevene øke engasjeringen i forhold til det læringsløpet som man er på vei inn i det kan brukes underveis i undervisningstimen og det kan brukes også etter at undervisningstimen er ferdig i tillegg så ser vi at vi kan også bruke det i en type fjernundervisning når man sitter hjemme og setter opp spill utendørs, utenfor studier til der elevene sitter, eller det kan være utendørs digitale lekser. Som, som kan gis, både som rutespill og distansespill, men det kan også i spesielt i stasjonsarbeid, hvor du på en måte kan ha, hvis du da har et tema som vikingetiden, så kan du da ha matematikk om vikingetiden, du kan ha kunst og håndverk, og kan du ha vitario som handler om vikingetiden, at det går ut og spiller. I tillegg til uteskole er det jo veldig knyttet, hvor du da for eksempel har med noen spillkoder som går på insekter, sopp, du kan ha månen, du kan ha plass i havet, du kan ha hva som helst i forhold til læringsinnholdet ditt, altså alle fag kan spillifiseres gjennom Vitario. Vi lærere tenker ofte tradisjonelt når det gjelder undervisning. Er det noen måter vi kan bruke Vitario på som lærere oft ikke tänker på? Ja, alltså det vi må tänka på, det är ju variationundervisningen för det står i upplärningslagen. Men det som lärare som är kärna i att vara lärare handlar om att skapa en lust till att lära, få eleverna engagerat, involverat og den lärlingslysten. Det här med vi det styrker ofte det sociala i klassen. Jag syns att det är det att på en speciellt måte, og det är liksom sånn osynligt differentierande. Vi snakker om at elevene skal få vise sin kompetanse på den måten at bruker Vitario, så kan elevene vise kompetansen på en ny måte. Og blant annet så vet vi at elever er veldig ulike, noen er jo introverte mens andre er veldig pågående og, og styrer veldig mye av samtalen i klasserommet. Så, så, så vi kan få fram andre typer elever enn de som tradisjonelt kommer frem. Da. Så den skolske organiseringen den blir litt brutt opp, og, og samarbeid og kommunikation blir litt sånn mer fritidsmåte enn skolesamarbeid eh, og kommunikasjon. Eh, det er at har et, eh, de, de som har et eh, mindre læringsutbytte av å være inne i klasserommet til en tradisjonel undervisning, de skårer litt bedre og de, de, de kommer frem på en litt annen måte ved å bruke i Vitario. Det er hele min erfaring med Vitario gjennom et helt år. Kan du gi eksempler på hvordan vi kan bruke Vitario for å styrke elevaktiv læring i ulike fag? Ja, Vitario det er ofte, altså det flommer over av digitalt innhold inni klasserommene og de sitter stille, så er det ikke noe vanskelig å fylle tiden til elevene med, med stillesittende aktiviteter, digitale stillesittende aktiviteter. men det går ikke annorlunda spilla, vi tar ju utom att aktiv då. Så den fysiske biten, den är ju som liksom odiskutabel. Och lärinnehållet, hvis vi tänker på det konkret da, så är det, enten så kan det vara kvissbaserat och då är ju vi ikke ju som det är om och göra svare raskast möjligt på for att få mest möjliga poäng, men det er något som vi tänker at vi har gode hjälpelänkar som kan förstärka læringen, och det att stå i et lärlingslöp lite längre vi har hjelpetekster og som det kan være videoer og bilder i tillegg som kan gi deg svaret i tillegg så har vi de kreative oppgavene, og som du spør om eksempler, så er da kreative oppgaver, det er jo da oppgaver som elevene skal besvare gjennom video, fritekst og fotooppgaver. det de besvarelsene får du tilbake inn i klasserommet, og da kan du da diskutere om kriteriene, for eksempel hvorfor er det mange vindmøller i Danmark, hvorfor er to tredjedeler samme som fire sjettedeler, og så hører du på elevenes besvarelser, og så kan man knytte den læringen som elevene selv har beskrevet til og bli noe almengyldig. Du sa innledningsvis, Bjørn, at det er to måter å spille vitario på. Det ene er rutespill, og det andre er distansespill. Jeg lurer på hvem av dem er mest populære blant lærere, og, og, og kan du fortelle litt mer om de to forskjellige spilltypene? Ja, rutespill er noe som veldig mange kjenner til ved at man går på et kart og finner poster og det er jo litt vanskelig mange ganger da, å sette opp mange sånne typer ruter. Så derfor så var distansespill en helt ny måte for oss, når vi da bare kunne gå ut og så gå på en digital skrittseller. Så hvis du, du som lærer da, setter opp et spill for eksempel som er på 500 meter og det er 10 oppgaver, så kommer hver oppgave opp etter hvert femtiende meter du går. Og da kan du gå hvor du vil, bare du har nettdekning på mobiltelefonen din eller nettbrettet. Så, så distansespill er 80-90% av alle spill i skolen, det er distansespill, hvor de da går ut i skolegården og så dukker de opp etter å ha gått av den distansen som læreren setter på forhånd da, på spillet. vi jeg da skjønner, nå har det inventert seg, et rutespill det er på en måte nesten som en orienteringsløype det da, som ja. opp i opp i, i geografisk natur. Det er helt riktig, det er geolokasjonsbasert, så, så da, der står jo postene på kartet når du begynner å spille. Da går du fra post til post, mens et distansespill så er det en digital skrittteller som teller ned antall meter. Så, så hvis du da for exempel skal gå 50 meter, så står det at nå er 40 meter igjen, 30 meter igjen, 20 meter, helt ned til null. Og når du kommer til null, så dukker oppgaven opp, så du må bare bevege deg. Det er en digital skrittteller som utløser oppgaven. Men i dette rutespillet, jeg ser jo for meg plutselig veldig mye pedagogiske muligheter her. Hvis jeg, hvis jeg kommer fram til hus eller kommer fram til et tre, kan jeg stille et spørsmål til det geografiske placeringen jeg befinner mig på da? Det er helt riktig, Magnus, det er det som er styrken med et rutespill, at du kan fremme den geolokasjonen som du ønsker, og det kan jo være en fysisk aktivitet også, at det er en trapp som du ønsker at elevene skal hoppe i, det kan være et det kan være en bøk, en fantastisk flott bøk som står et eller sted, som elevene får spørsmål om da, og, eller at det kan være et historisk eller et næringsmessig sted da, som, som du ønsker å, å, å spørre elevene om da. Hvilke type spørsmål kan jeg stille elevene i Vitario? Du kan stille fem ulike oppgavetyper. Det er en multiple choice, altså en sånn flervalgsoppgave. Du kan spørre i noe som vi kaller for AR-oppgaver, som vi har tre ulike måter som er heter kategorisering, rekkefølge og en multiple choice. I tillegg så har du tre andre oppgavetyper som heter fritext, foto og video, slik at elevene kan besvare tilbake til deg. Når det gjelder multiple choice og AR-oppgavene så er det du som lærer som på en måte setter fasiten, mens på fritext foto og video er det jo som beskriver vad de tänker om ulike oppgavetyper. Og det er der virkelig den, den læringen ligger. Jeg står for meg noen kreative løsninger med en gang på at jeg for eksempel i naturfag kan sende ut elevene og be dem ta bilder av minst två typer bare trær for eksempel. Ja, det er helt riktig. Så da kan de bruke mobiltelefonene sine til å ta talemeldinger, video och foto utifra det som du tänker da sier jeg takk for intervjuet, Bjørn. Tusen takk for at du fikk komme.